تخيل معايا وقعد جريمة تقاتل وفي خبار كتر من تلاتين شخص وهاد الجريمة مقدر تا شي حد يبلغ عليها البوليس ويلي كيفاش واش خايفين ولا شنو اليوم غنعاودكم واحد سطوري اللي حقيقي مرحبا بيكم في المدينة اللي مكينعسوش ماليها نيويورك سيش بالضبط في عام 1964 واحد السيده كانت راجعه من الخدمه وغا لدارها حتى تعرض لها ولد وضربها بالموس صاحت حتى بدات كتخوت للجيران باش يعتقوها وسمعها 37 شخص حتى واحد ما قدر يتصل والسبب الغريب هو ان كل شخص كان كيقول كي مع راسه باينة ان شاء الله غنعيطوا في الاسع وغادي ولكن حتى واحد ما اتصل بقات السيده مات تي واحد ما جاء اعتقا هذا الحديث نفتت انتباه جوج ديال الباحثين الامريكيين مش عارفوا السبب ديال هذه اللامبالات عند هاد الناس واللي غتلقاو المصادر ديالها تحت ديال الفيديو وفي الاخير اكتشفوا ان كل ما نسبه المشاهده ديال واحد الانسان اللي محتاج مساعده كتقل نسبه تقديم المساعده وتسمات دائرة الظاهره تاثير المتفرج او ديسندر افكت هذه المتلازمه كتطرى حتى معنا فحال مثلا لكم ديروا لايك للفيديو وكتقول مع راس بين الناس الاخرين غيديروا لايك دونك انا لا ما سو انشالله كتير غتلقاو فيديو لواحد تجربه اجتماعيه لهذه المتلازمه لتحت وحتى تفاصيل الحديثه والمجرم واسم الضحيه ما فيش في الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل سو so,